Gəncədə icra hakimiyyətinin qarşısında baş vermiş hadisəni mən törətmişəm, hal-hazırda saxlanılmışam, istintak gedir. Mən hüquqlarım mənə ə, izah olunub, vəkilimlə tanış olmuşam, polislər tərəfindən ə, heç bir təzəqə güc, güc tətbiq olunmuyub, ə, mənə qarşı təzəq olunmuyub. Okay.